У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, апостольські нунці в Україні, архієпископа Вісвальдасе, преосвященні владики, всечесні преподобні отці, достойна пані посол Канади в Україні, яка сьогодні молиться з нами, і інші представники різних дипломатичних представництв, які є сьогодні тут на нашій молитві, Улюблені діти нашої церкви, в Україні і Росії, по цілому світу, які зараз об'єднані у цій молитві разом з нами, тут, у Патріаршому Соборі, Воскресіння Христового у Києві при помощі нашого живого телебачення. Дорогі наші патріарші парафіяни, дорога молоде, дорогі діти, дорога Україна, Христос Воскрес! Сьогодні із серця Української церкви, з нашого злотоверхового міста Києва, нашої столиці, цей радісний, переможний клич про Воскресіння Христового з особливою силою стукає до сердець мільйонів. З особливою силою розходиться по всіх куточках нашої зболеної батьківщини і по цілому світу. Та добра новина про те, що той, хто вчора був зранений, скатований, кому забрали право на життя і розпілили його на Христі, сьогодні переможно встає з гробу. Ця новина, що Христос воскрес, вона потрясає людиною усіх часів і усіх народів. Потрясає небом, землею і преісподньою. Саме про таке потрясіння ми сьогодні читаємо в Євангелії від Матея, який розповідає нам про те, як сталося, як відбулося це воскресіння. Це, можливо, найважливіша історична подія в історії цілого людства. Каже Євангелист, що та сторожа, яка стояла при гробі, і ті жінки мироносиці які рано вранці спішили, щоб віддати останню честь померлому розп'ятому Спасителеві, нараз відчули великий землетрус. Ангел з неба зійшов, відкотив камінь від гробу, і звертається до мироносець. «Не плачте! Чого шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Ось погляньте на його похоронні полотна!» Це потрясіння, цей удар життєвої сили, є дуже особистим Божим словом до всякого людського горя, людського страждання, людського плачу. Одна із ранніх проповідей Христової Церкви з II століття нам розповідає про зустріч в Аді між Воскреслим Христом і нашим прабатьком Адамом. Христос каже до Адама, я, твій творець і Бог, задля тебе став твоїм сином, щоб тобі сьогодні сказати: вставай. Воскресай. Я сьогодні до тебе, людино, просягаю свою зранену цвяхами Христа правицю і кажу: будь вільний, іди зі мною у життя. Тому таким потрясінням було для мироносець можливість зустріти цього Воскреслого. Того Воскреслого, якого вони хотіли торкнутися як померлого, а побачили, як джерело життя. Цікаво, що Христос вийшов із запечатаного гробу маючи на своєму тілі усі ті рани, які завдали йому кати, усі ті рани, які нанесли йому хресне розп'яття. І саме за тими ранами учні його могли впізнати. Впізнати, що це не є якийсь привид, якийсь дух, бо дух тіла і костей немає, каже в Ускалецький Христос, а я маю, гляньте на мене. Туркніться моїх ран. Воскресіння Христове якомусь дуже дивному сенсі і моментом прославлення ран і страждань людини. Його ранами ми вилікувані. Силою воскресіння людина нарешті починає відчувати себе вільною від гріха і смерті. У сьогоднішній день людина насміхається над смертю, насміхається над Адом. Каже нам сьогодні апостол Павло: смерте, смерть, де твоє жало? Аде, де твоя перемога? Христос Воскрес і Ти повалений. Сьогодні наш Господь просягає свою життєдайну правицю, пробиту хрестним розп'яттям до кожного з нас. Він торкає сьогодні у цьому святі ран нашої плачучої, знедоленої України. Ті рани, які ми сьогодні носимо на своєму тілі, той біль, який є все наростаючим болем. Сьогодні Христос торкає своєю життєдайною десницею. І ми сьогодні відчуваємо, особливо ми, українці, що розповідь, історія про смерть і воскресіння Христа, це не тільки про Нього, це є теж про кожного з нас. Сьогодні ця життєдайна проколена хресним розп'яттям десниця, торкається сліз, болю, страждань, ран, навіть смерті, які ми з вами переживаємо і бачимо кожного дня у наших зруйнованих містах і селах. Це не тільки колись Адамові в підземеллях прийсподніх землі. Сьогодні до нас, каже Христос, не бійтеся, я переміг світ. Моя перемога буде перемогою України. Це нам сьогодні, каже наш Спаситель, Україна була, є і буде, бо я є в Україні. Я є вашою життєвою силою. Я поведу вас вперед до життя і Воскресіння. У це велике свято, свято надії, свято світла, свято перемоги. Нехай ця пасхальна сила Воскреслого і з нею ця радість завітає до кожного з нас. Ми сьогодні, в цей день, не просто віримо, але знаємо, що ми залікуємо усі наші рани, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо усі знищені наші міста і села, які будуть ще кращими, ніж до того. Бо Христос воскрес. Сьогодні ми бачимо і знаємо, що сила перемагаючого Христа є і буде силою життя українського народу. І з неї буде наша перемога над тим, хто хоче забрати у нас право на життя і існування, і ми його переможемо, бо Христос воскрес! Ця сила, ця правда, це світло надає нового сенсу нашим стражданням, навіть нашій смерті, бо відкриває нам дорогу у воскресіння. Сьогодні Нехай цей удар життєвої сили з нашого патріаршого собору, який посвячений є на честь Воскресіння Христового, залунає, зайде туди, де, можливо, найбільше болить. Сьогодні цим пасхальним привітом Христос Воскрес, я хочу звернутися до наших дівчат і хлопців на передовій, на фронті. Тим, які щодня дивляться в обличчя смерті, в Кремені, в Бахмуті, в Авдіївці. Нехай ця сила Воскреслого сьогодні піде до зраненого Слав'янська, де вчора загинули люди. Нехай ця сила перемоги Воскресіння, життя над смертю долини сьогодні, в цей день, до зраненого Запоріжжя, який цієї ночі Пережив масовану атаку російського агресора. Він несе смерть. Христос, воскреслий між нами, несе, дарує, запевняє нам життя і воскресіння. Сьогодні зі серця нашої церкви хочу передати оту ту силу воскреслого до наших братів і сестер, які опинилися на окупованих територіях які в цій хвилині не мають можливості співати Христос воскрес, так, як ми з вами тут, у Патріаршому Соворі, які не мають можливості радіти у цей Великий Святий День. Нехай до них через закриті блокпости, закриті двері різних катівень і в'язниць пройде воскресний Христос так, як Він вийшов з гробу. Донесе їм, цю радість особливо сьогодні хочу донести цю радість Воскресіння до наших священників отця Івана і Богдана які у Бердянську ось котрий місяць караються у російській катівні не мають можливості сьогодні служити пасхальну літургію їм я кажу Христос воскрес сьогодні кайдани падають ми віримо що Христова перемога виведе вас із рабства, із в'язниці до свободи і радості повноти життя і своїм народом. Сьогодні я хочу особливо передати цю пасхальну радість тим мільйонам дітей України, які через війну опинилися поза межами своєї батьківщини. Їм сьогодні так тяжко, особливо в цей день, вони так сумують за Україною. Жінки, діти, навіть ті батьки, які зі своєю родиною змушені були опинитися там, відчувають викиди сумління, що вони сьогодні не з нами. Давайте ми з Києва до них туди перешлемо їм цю нашу пасхальну радість. Нехай на цілий світ усі почують, що в Україні Христос воскрес. Усіх вас тут присутніх вітаю з тим великим святим святом. Нехай Христос торкнеться кожного, хто сумує і перетворить смуток на радість. Нехай витре сльози тих, які плачуть. Нехай підійме руки тих, у кого вони вже опустилися. Нехай наповнить наші серця життєвою силою. Усім вам зичу, Веселих свят, цього великого празника празників і торжества усіх торжеств. Смачного свяченого оцієї особливої пасхальної крашенки, якою ми ділимося. Нехай Воскреслий Христос, який дарував своїм учням радість і мир, сьогодні подарує нам так довго очікувану повноту життя у мирі для нашої багатостраждальної України. Христос Воскрес!